وقلت اللهم اشرح صدري وحصن فرجي لكان في ذلك خير عظيم لو وضعت يمناك على صدرك وقلت اللهم اشرح صدري وحصن فرجي واملا قلبي محبه لك لكان ذلك في ذلك خيرا لك نسال الله ان يملا قلبنا وقلبك حبا له واجلالا له تبارك وتعالى نعم بارك الله فيك فضيله الشيخ السائل يقول هل يجوز للمرأة الزائرة للمدينة أن تزور قبور الشهداء أحد في هذه المسألة خلاف بين العلماء والمرء على دين من تستفتي، فإن كانت على مذهب بعض أهل العلم الذي يرى ذلك فالمسألة فيها خلاف لكن لا يحسن الإنكار فيها لأن لكل قوم ممن قال بالجواز له دليل وممن قال بالنهي له دليل نعم جزاك الله خيرا السائل يقول ما هي سبل رفع الهمه في رمضان هذا يختلف ولكن ينبغي ان يعلم ان رمضان في المقام الاول شهر عباده بمعنى ان الصوم اعظم افترضه الله على عباده في هذا الشهر وهو ركن عظيم وفي الليل ينشغل الانسان بقراءه القران والصلاه والنوم في العشرين الاول على ان لا يحاول الا ان يقل نومه في العشر الاواخر حتى يتحرى ليلة القدر ويحاول الإنسان أن يتجنب الخلطة مع الناس والذهاب إلى الأسواق كثيرة هذا قد يجرح الصوم ويضر به وكذلك في الليل لكن الإنسان يختلف الحوائج الناس تختلف من شخص إلى آخر ولكن كل شيء يقدر بقدر لكن المهم أن تحافظ على صومك وعلى قيامك لليل أما رفع الهمة فإنك يكفيك أن تعلم أن هذا الشهر فيه نبي